Σχετικά με τη μέθοδο FUE, πώς εφαρμόζεται η μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών FUE? Χωρίς να επισέλθω σε εξαντλητικές λεπτομέρειες τεχνικής φύσεως, η σύγχρονη τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE, που είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο κομμάτι της μεταμόσχευσης, mm -hmm. εφαρμόζεται με τη μεταφορά με μονομένων τριχοθυλακίων, με μικροσκοπικά εργαλεία, από το πίσω μέρος και από τα πλάγια του, του κεφαλής, από τη λεγόμενη δότρια περιοχή, καθώς επίσης και από άλλες τρεις περιοχές του σώματος, όπως είναι το πρόσωπο ή το σώμα, στις περιοχές που πάσχουν από αδραγεννητική ολοπαϊκή και έχει δημιουργηθεί αρέωση. Η μεταφορά αυτή γίνεται τριχοθυλάκιο προς τριχοθυλάκιο, γίνεται χωρίς τομές και χωρίς σημαντικό πόνο και πλεονεκτεί συγκριτικά με τις παλιότερε τεχνικές, κυρίως την FUT ή τη STRIP, γιατί δεν καταλείπει την γραμμική πουλή. Πολλέ πολλές φορές είναι δυσμορφή στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής, στη δότρια περιοχή. Και είναι μία μέθοδος ακριβώς λόγω της ελάχιστη επημπαντικής φύσης της, η οποία είναι πολύ καλά ανεκτή από τους ασθενείς, με ελάχιστο μετιχειρητικό πόνο και χωρίς σημαντικές παρενέργειες.